בואו נפתור משוואה דיפרנציאלית הומוגנית לינארית נוספת מסדר שני וזו נקבל את חש אחרי את. אותה. אז המשוואה הדיפרנציאלית היא 4 כפול הנגזרת השנייה של y ביחס ל-x מינוס 8 כפול הנגזרת הראשונה פלוס 3 כפול הפונקציה של y שווה ל-0. את התנאים ההתחלתיים של y של 0, זה שווה ל-2. ויש לנו Y' של 0 שווה לחצי כעת ניתן להתייחס לכל הדבר Y שווה ל-E בחזקת RX חזקת E זה פתרון, נציב זאת בפנים ואז נוציא את RX ונקבל את המשוואה הייחודית ואם תרצו לראות את כל זה שוב תוכלו לצפות את הסרטון הקודם רק על מנת לראות מאיפה הגיעה המשוואה נראה איך בקלות ניתן לפתור בעיות מסוג זה באופן נכן. אז זו היא המשוואה הדיפרנציאלית המקורית שלנו. המשוואה הייחודית תהיה, נראה זאת בצבע אחר, זה 4R בריבוע פחות 8R ועוד 3R שווה ל-0. וצפו בסרטון הקודם אם יודעים, מגיעה המשוואה הזאת, לפתור זו ממש מהן, אתם פשוט מציבים את הנגזרת השנייה עם R בריבוע, הנגזרת הראשונה עם R, ואז הפונקציה עם... אוי, סליחה, זה אמור להיות קבוע. ואז זה מקדם בפונקציה המקורית, נכון? הוא רק קבוע, נכון? מה עשינו? נגזרת שנייה R בריבוע, נגזרת ראשונה R, אין נגזרת. ניתן לומר R בחזקת 0 או פשוט היא המשוואה את השורשים שלה. זה לא טריוויאלי עבורנו למצוא גורי משותף לכן אם לא טריוויאלי, פשוט משתמש במשוואה ריבועית ניתן לומר שהפתרון הוא R B, B זה מינוס B, מינוס 8, אז 8 זה חיובי 8 פלוס או מינוס, השורש הריבועי של בי בריבוע זה 64 מינוס 4 כפול 4 כפול C שזה 3, כל זה חלקי שני A, 2 כפול 4 זה 8. זה 8 פלוס או מינוס 3 כבוי של 64, מינוס, אה, כמה זה 12 כפול 3, מינוס 48, כל זה חלקי 8. כמה זה 64 מינוס 48, יוצא 16, נכון? נכון. 10 פלוס 48 זה 58 ואז זה יוצא 16 אז יש לנו R שווה ל-8 פלוס או מינוס השורש הריבועי של 16 חלקי 8 שווה ל-8 פלוס או מינוס 4 חלקי 8 זה שווה ל-1 פלוס או מינוס חקצי השני הפתרונות של המשוואה היפודית פתאימום זה את נולדמחו קצה ושחור או שתדעו שזה לא כמו 30 או משהו שני הפתרונות של המשוואה הייחודית הזו, R שווה ל-1 פלוס חצי שווה ל-3 חצאים, ו-R שווה ל-1 מינוס חצי שווה ל-חצי. ואז אנחנו יודעים את שני הערים, אנחנו יודעים מהסרטון הקודם, ש-Y שווה ל-C כפול E בחזקת RX, הוא הפיטון אז הפתרון הכללי של המשוואה הדיפרנציאלית הזו, ו-Y שווה ל-C1 כפול E, הבא נשתמש בה הראשון שלנו, בחזקת שלושה חצאים כפול X, ועוד 2 בחזקת E בחזקת חצי כפול X. הבעיה של משוואה הדיפרנסיאלית הזו היה באופן מילולי רק בעיה שניתן לפתור אותה בעזרת משוואה רגבית. וברגע שאתם מוצאים את הערים שלכם יש לכם את הפתרון הכללי. כעת אנחנו חייבים שתומש פה את תנאים שלנו. על מנת לדעת את אנחנו צריכים לדעת y של x ולדעת y-tag של x. אבל נעשה זאת כעת. אז מה y tag y-tag של הפתרון שלנו שווה 3 חלקי 2. כפול c1e בחזקת 2x ועוד 05 2 e x וכעת אבן נשתמש בתנאים ההתחלתיים שלנו. אנחנו לא רוצים לאבד אותם, אבן נכתוב אותם מחדש כאן, אז נוכל לגלול למטה. אז אנחנו יודעים ש של 0 שווה ל-2, ו-y תג של 0 שווה ל-0. אלו התנאים ההתחלתיים שלנו, אבן נשתמש במאידה הזה. אז-y של 0, מה קורה כאשר מציבים x שווה ל-0 כאן? c1 כפול e בחזקת 0, וזה רק אחד פלוס C2, זה רק אי e וחצפת 0 F's כיוון ש-x זה 0, זה שווה, כאשר x שווה ל-0, מהו y? y שווה ל-2. y של 0 שווה ל-2. ואז נשתמש במשוואה השנייה. כאשר מוציבים x שווה ל-0 במגזרת, אז כאשר x הוא 0, נקבל שלושה C1, זה שוב 1, plus חצי C2 זה שוב 1, E זה 0, חזקת E כפול חצי, X זה 0, זה 0 1, ששווה ל, כאשר X הוא 0 עבור הנגזרת, Y שווה לחצי. כבר הנגזרת היא חצי בנקודה הזאת, או השיפור חצי בנקודה הזאת, וכעת יש שתי משוואות, שני נעלמים, וניתן לפתור זאת בהמון דרכים. אתם מורים את זה. בואו נפחיל את המשוואה העליונות. נחפיל ב-3 קלקי 2, ומה נקבל? נקבל, נשנית צבע, נקבל 3 קלקי 2, 1 פלוס ee... 3 קלקי 2, C2 זה שווה ל... כמה זה יוצא? זה שווה 3 בכל עד נפחיד, פשוט את התחתון מעליון וכך זה מתבטל כמה זה חצי פחות 3,2 חצי מינוס 1 וחצי רק מינוס 1 נכון אז מינוס 2 שווה לכמה זה חצי מינוס 3 זה מינוס 2 וחצי או מינוס חמישה חצאים וכך נקבל C2 שווה ל-5 חצאים ניתן להציב חזרה במשוואה הלימה הזו. C1 ועוד C2 ששווה ל-5 חצאים שווה ל-2. C1 שווה ל... זה אותו דבר 4 חצאים מינוס 5 חצאים שזה שווה ל-5. בכעת ניתן פשוט להציב C1 וC2 חזרה לתוך הפתרון הכללי שלנו ומצאנו את הפתרון הייחודי של המשוואה הדיפרנציאלית הזו, y שווה ל-c1, c מינוס חצי, מינוס e, חצי p, בחזקת 3 חצאים x, ועוד, תפסיימנו, 5 חצאים של c2, e בחזקת חצי x, אז זה נראה מורכב. אנחנו פותרים משוואה דיפרנציאלית, בטעון שלנו מכין e בתוכו. אנחנו נמצאים נגזרות ועושים פעולות שונות. אבל העיקר של הבעיה הזו, היה לפתור משוואה ריבועית, שהייתה המשוואה האופיינית שלנו. וצפו בסרטון הקודם, רק כדי לראות, מדוע המשוואה האופיינית הזו עובדת. אז זה קל מאוד לעבוד עם המשוואה האופיינית, נכון? אתם כמובן רואים ש-y tag הפך ל-r בריבוע, y tag הפך ל-r, וואי, הפך ל-1, זהו בעיקרון. אז פתרנו משוואה ריבועית. אחרי שעושים זה, צריך לקחת נגזרת אחת, כמובן שאחרי שפותרים משוואה ריבועית, מקבלים מיד את הפתרון הכללי, ואז לוקחים את הנגזרת שלו, משתמשים בתנאים ההתחלתיים, יש מהשיטה של משוואות לינאריות, שזה 1, ואז פותרים אותם עבור שני הקבועים, C1 2 ומקבלים את הפתרון הייחודי. זה הכל. נתראה בסרטון הבא.